رپ کلا روشنی اقرا بے اس میں رب کلہ جی ہے روشنی چلتے ہوئے ہے روشنی. اکرام میں ربے ہے روشنی. چلتے ہوئے خیام سے پھیلی ہے روشنی پہ لا کے چوم لیا مصطفیٰ کا نام ہوٹوں پہ لا کے چوم لیا مصطفیٰ کا نام تب سے میرے طواف میں رہتی ہے روشنی اس میں اللہ کلسی ہے روشنی ڈرتے ہوئے خیام سے پھیلی ہے روشنی پہ لا کے چوم لیا مصطفیٰ کا نام تب سے میرے طواف میں بلند ہوا سر کٹا ہوا ایک فوج سو میں پتہ لیے کرک ہو گئی ایک نوک پر بلند ہوا سر کٹا ہوا میری شکست بوجھ نہیں ہے زمیر پر, شکست ہے زمیر پر. میں ہے, ہے. میری شکست بوجھ نہیں ہے زمیر پر میں ایک تھا خداؤں کے آگے بٹا ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ میری شکست بوجھ نہیں ہے زمیر پر میں ایک تھا کے آگے رکھا ہوا اور شعر سنیے گا دستکیں اتنی زیادہ ہیں کہ ڈر لگتا ہے دستکیں اتنی زیادہ ہیں کہ ڈر لگتا ہے ذہن گویا کسی مکروض کا گھر لگتا ہے دستکیں اتنی زیادہ ہیں کہ ڈر لگتا ہے ذہن گویا کسی مکروض کا گھر لگتا ہے تم نے پوچھا ہے میرا شوق میرا شوق ہے عشق تم نے پوچھا ہے میرا شوق تم نے پوچھا ہے میرا شوق میرا شوق ہے عشق عشق وہ کھیل کے ہر بات میں عشق وہ کھیل میں سنبھلتا ہوں میرا جان مجھے توڑتا ہے میں سنبھلتا ہوں میرا یار مجھے توڑتا ہے ہاں وہی مجھے توڑتا ہے شوق تعمیر میں وہ چاک پہ رکھتا ہے شوق تعمیر میں وہ چاک پہ رکھتا ہے میں ہر بار مجھے توڑتا ہے سوم تشکیر میں ہر بار مجھے توڑتا ہے اس بار محبت میں جنو بول دیا ہے اس بار محبت میں جنوں بول گیا ہے کہ اس بار محبت میں جنوں بول گیا ہے یہ بھوت میرے سر سے اتر جائے کسی روز وہ شخص جنونی ہے مجھے مار نہ ڈالے وہ شخص جنونی ہے مجھے مار نہ ڈالے یا میری محبت میں نہ مر جائے کسی روز وہ شخص جنونی ہے بہت وہ شخص جنونی ہے کسی مار نہ ڈالے یا میری محبت میں نہ مر جائے کسی روز اور کم وقت پیٹ کے لیے کیا کیا نہیں کیا کم وقت پیٹ کے لیے کیا کیا نہیں کیا لیکن خدا کے نام کا سودا نہیں دیا کے لیے کیا کیا نہیں کیا لیکن خدا کے نام کا سودا نہیں کیا اور آسان سی بات دیکھیے آبی سوئی میں <تصار> فلم میں ذکر جار کے پیسے نہیں دیے <تصار> محفل میں محفل میں ذکر یار کے پیسے آب! نہیں دیے آب! ہم نے کہیں بھی یار کو رسوا نہیں دیا ہم نے بہت شکریہ محفل میں ذکر یار کے پیسے نہیں دیے ہم نے کہیں بھی یار کو رسوا نہیں دیا تو نے پلٹ کے دیکھ لیا ہے تو شکریہ پلک کے دیکھ لیا ہے تو شکریہ تقاضا نہیں دیا شدت پسند ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم بڑے شدت پسند ہیں تم نے بھی چھوڑ کر ہمیں اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہم بڑے شدت پسند ہیں تم نے بھی چھوڑ کر ہمیں اچھا نہیں کیا ہم دل فگار لوگ ریاکار نہ ہوئے ہم دل فگار لوگ ریاکار نہ ہوئے نیکی نہ کر سکے تو دکھاوا نہیں کیا ہم دل فگار لوگ ہم دل پگار لوگ ریاکار نہ ہوئے نیکی نہ کر سکے تو دکھاوا نہیں کیا اور اپنی ترتیب کا صدمہ ہے نہ اسباب کا اپنی ترتیب کا صدمہ ہے نہ اسباب کا دکھ جب بھی جھڑنا ہی مقدر ہے تو کس بات کا دکھ اپنی ترتیب کا صدمہ ہے نہ اسباب کا دکھ جب بھی ٹھنڈا ہی مقدر ہے تو کس بات کا دکھ پر چائے کے دو بھاپ اڑاتے ہوئے کپ میز پر چائے کے دو بھاپ اڑاتے ہوئے کپ اور میرے سامنے رکھا ہے ملاقات کا دکھ آہ! میز پر چائے کے دو بھاپ اڑاتے ہوئے کپ اور میرے سامنے رکھا ہے ملاقات کا دکھ اور شیش کیے گا مزمحل جسم سے ناراض سرکتی ہوئی شان جسم سے ناراض سرکتی ہوئی شال کیوں چھپانے سے ناراض سرکتی ہوئی شال کیوں چھپانے سے چھپایا نہ گیا رات کا دکھ اتنی چپ چاپ نہ رہ موجے فراتے ماضی اتنی چوپ چاپ نہ رہے موجے پر ماضی تم نے دیکھا ہے بلنگتے ہوئے شاہبا بہت شکریہ اتنی چوپ چاپ نہ رہے جی فرات ماضی تم نے دیکھا ہے بلکتے ہوئے کا اور چاند شاد بے زبان بے زبان لفظوں کو بے زباں سمجھتی, سمجھتی ہیں باپ کی پریشانی بیٹیاں سمجھتی ہیں بے بے زبان لفظوں کو بے زباں سمجھتی ہیں باپ کی پریشانی کی سمجھتی ہیں اے خدا میرا سینہ اور بھی کشادہ کر اے خدا میرا سینہ اور بھی کشادہ کر میری بیٹیاں مجھ کو آسماں سمجھتی ہیں بہت شکریہ لفظوں کو بے زباں سمجھتی ہے باپ کی پریشانی بیٹیاں سمجھتی ہیں اے خدا میرا سینہ اور بھی کچھ کر میری بیٹیاں مجھ کو آسماں سمجھتی ہیں اور آخر پہ غکل کے چاندہ شادی یاد چاہوں گا آپ کی محبت یہ حوصلہ دے رہی ہے سمانے کا یار ہر بات منانے کی نہیں ہوتی ہے یار ہر بات منانے کی نہیں ہوتی ہے میں تیری سن کے جو خاموش کھڑا رہتا ہوں میں تیری سن کے جو خاموش کھڑا رہتا ہوں کوئی مجبوری دکھانے کی نہیں ہوتی کوئی مجبوری میں نہیں ہوتی ہے تم میری آنکھ سے پڑھ لو تو بتا دیتا ہوں आ, تم میری آنکھ سے پڑھ لو تو بتا دیتا ہوں دل کی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے اور شیر سنے کا دست کی پینشن ہے نہ دست کی پینشن ہے نہ بیٹا ورنہ یہ عمر کمانے کی نہیں ہوتی ہے اصل کوئی بات بہت से غیر سے حوصلہ ملتا ہے वगरना گھر سے मैं और बेटी उठाने की नहीं होती है। مجھ تینشن ہے نہ بیٹا کوئی داستی پینشن ہے نہ بیٹا کوئی है گھر سے से سے حوصلہ ملتا ہے وہ گرنا گھر سے, سے میت اور بیٹی اٹھانے کی نہیں آپ کی <ơi> سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کب کا حملہ حکم کی بے زبان لفظوں کو بے زبان سمجھتی ہیں بے زبان لفظوں کو بے زبان سمجھتی ہیں باپ کی پریشانی بیٹیاں سمجھتی ہیں تم نے تو سہولت سے ہاں سمجھ لیا اس کو تم نے تو سہولت سے ہاں سمجھ لیا اس کو اس طرح کی خاموشی لڑکیاں سمجھتی ہیں تم نے تو سہولت سے ہاں سمجھ لیا اس کو بے زبان لڑکوں کو بے زبان سمجھتی ہے باپ کی پریشانی بیٹیاں سمجھتی ہیں تم نے تو سہولت سے ہاں سمجھ لیا اس کو اس طرح کی خاموشی لڑکیاں سمجھتی ہیں اے خدا میرا سینہ اور بھی اشادہ کر اے خدا میرا سینہ اور بھی اشادہ کر میری بیٹیاں مجھ کو آسماں سمجھتی ہیں بہت سبتا. بہت سبتا. بہت سبتا. بہت